V sme realizovali malý prieskum marketerov a používateľov Facebooku na tému ExploreFin, kde sme sa ich pýtali na to, ako ExploreFin vnímajú, ako najmarketeri menej reagovať, že či sa používatelia do neho preklikávajú. A no. hoď ten prieskum bol na malej vzorke a samozrejme tá vzorka nebola nejakým spôsobom náhodná a teda nie je reprezentatívna na celú slovenskú populáciu na Facebooku, e, tak z prieskumu vyplýva niekoľko zaujímavých zistení, e, ktoré minimálne e, poslúžia ako taký podnet na zamyslenie. V prvom je zaujímavé vidieť, že ako marketery plánujú na e, export zareagovať. To znamená, že, že teda či plánujú zvýšiť alebo znížiť náklady na reklamu. A e, to, čo sme zistili, je, že z tých oslovených e, o, okolo 200 marketerov... E, pra, približne polovica nemieni, v rozpočtoch mení nič, e, ale asi 30% plánuje rozpočtina na Facebook navýšiť, kým 20% e, ich plánuje práve presunúť prospech iných kanálov. Ďalšie zaujímavé zistenie e, hovorí vlastne o tom, že minimálne časť ľudí sa do Explore feedu preklikávajú veľmi radi a že vlastne sa im dokonca páči viac ako ten ich štandardný newsfeed. A potom tých zaujímavých zistení tam ešte niekoľko, ak vás ekvivalent trápi, ak používate Facebook v biznise, tak si určite prečítajte môj článok na blogu Pizzaseo. Volám sa Andrej Salner a pôsobím v Pizzaseo ako managing partner.